Коротко показував заготовки, показую, що з цих заготовок виходилося. Вулик, не клеус, півтора. Нижня частина, чотири рамки. Боки полікарбонат прозорий. Спостерігаємо за крайніми двома рамками, як бджілки працюють як себе поводять. Вверх через направляючи закріплюємо. Всередині маємо одну 145-ту рамку, де можна спостерігати, приніс меду, будування лощини. І цим всім насолоджуватись. Ось так виглядає, можете, закривається зверху панельна вставка. Знизу екструдований пінопласт. Закрили. Взяли в ручку, куди потрібно, віднесли, поставили, бджілки вітають, насолоджуємося.